لا إله لا إله لا إله إلا الله عبد الله يا عيني، لا إله إلا الله عجبني فعلك الزيني يا إله الله يا عبد الله يا نه عجبني فعلك الزيني لا إله إلا الله كل الذياب خياله لا إله إلا الله وعليهم راسة الرأية صحمايا لا إله إلا الله كل الثياب كلهم لا إله إلا الله لو فرق الله شملهم لا إله إلا الله يا زين عبد الله بينهم لا إله إلا الله يا شمعة تضوي دربهم لا إله إلا الله بكرا عيونه لا إله بالمنزلة متصدرن بالمنزلة لا إله إلا الله بالمنزلة بالمنزلة يا نظر عيني دي ما تمنيتي عز بنيتي لا إله إلا أم فهد يا مفتونة لا إله إنتي مزيونة لا كل الذياب خيالة لا إله وعليهم رزة الراية لا الله وهم للروس حماية لا كل الذياب كلهم لا فرق الله شملهم يا زين عبد الله بينهم دا دا يا شمعة ضوي دربهم اخوانك والنعم بهم من إله الله مثلهم دا دا فهد زار باروده دا دا كسرهم من كسر عوده طوال فوق الغمام أفعال مطموخة يا سلام الشعب الاصيل لا إله إلا الله في القوافي ما تميل لا قريش يا كل الغلا ما في مثيلك بالحلا لا إله عبد العزيز بن مصول لا إله فيه ما يفول كل الثياب خيالة وعليهم رزة الراية حماياه لا كل الذياب كلهم لا لو فرق الله شملهم لا يا زين عبد الله بينهم لا يا شمعة تضوي دربهم لا إله إلا زينة البنات لا كاملات بأجمل صفات لا ناي يا ست الحسن لا اله الا الله من شافها والله بيبن لا اله الا الله لا ما في مثلها لا اله الا الله الزيانه تحسنها لا اله الا الله ملاك يا كل الغلا لا اله الا الله ما في مثلك بالحلا لا اله الا الله ريم يا ست البنات جميلة يا نظر عيني يا عاجبني جمالك الزيني عيوش يا يا عيني عاجبني دلالك الزيني كل الثياب خيالة وعليهم رزة الراية للذياب كلهم لا إله إلا الله لا فرق الله شملهم لا إله إلا الله يا زين عبد الله بينهم لا إيه الله يا شمعة تضوي دربهم لا إيه الله عبد الله ولك أحلى عروس لا إله إلا الله نغم هي تجلي النفوس لا إيه الله نغم يا نظر عيني لا إله إلا الله عاجبني جمال لا إله إلا الله كل الكريع خيالة لا إله إلا الله وعليهم رزة الراية لا إله إلا الله وهم للروس حماية لا إله إلا الله كل الكريع كلهم لا إله إلا الله ما فرق الله شملهم لا إله إلا الله يا زين نغم بينهم لا إله إلا الله يا شمعة تضوي دربهم لا إله إلا الله وابوك راعي الاولى لا إله الله بالمنزله خالك راعي لونا لا الله بالمنزله أحمد راعي لونا بالمنزله صدرتني بالمنزله يا <تصفيق> نور يا نظر عيني يا الله ما تمنيتي يا العز بنيتي احمد يا مفتونه يا <تصفيق> أنت <دفعلك> انتي مزيونه <تصفيق> كل لك ريح خياله وعليهم رزة الراية لا وهم للروس حماية الله كل كلهم لا فرق كل الله فرق الله شملهم يا زين نغم بينهم الله يا شمعة تضوي دربهم وخوفي أحمد الأصيل فيها القوافي ما تميل أحمد ثار بارودا كسرهم من كسر عوده كل الك ريع الله خياله وعليهم رزة الرايه لا هم إلا وهم للروس حمايه إلا كل كلهم الله شملهم يا يا زين نغم بينهم يا يا شمعة ضوي دربهم وخواتك زينة البنات هنا احلى من الملكات يا الجوان يا كل الغلا ما في مثلك بالحلا ورود ما في مثله تخيلت بحسنها لا اله يا ست الحسن من شافها والله غبن كل لك ريع خيالا وعليهم رزه الرايه لا للروس حمايه الله كل لك ريع كلهم لا اله الا فرق الله شملهم كل لا إله إلا الله كل كلهم كلهم كلهم كلهم كلهم كلهم كلهم كلهم كلهم كلهم الله كلهم كلهم الله مالك كلهم لا إله إلا الله، لا كلهم لا إله شملهم لا إله إلا الله، الله لا لا تكريم ترقية نقل وكتابة الكلمات العامة والخاصة جوال